Pojúdi je srenž, ja no najnovrap, každý tu plačí, že chce mať dvoje, ale väčšina ľudí sa nemá, dobre už 20 rokov po pofeťa koľe, ale niecham to zlé môd ma, učím môd ma, horčím aj ma ušiaj, kľudí správili, ja súha duši, sprešla posla, sa vždy pouči hlúči ma žísť, ale stereotika, probídia to čo v podstate nechcem robiť, dokazovať niečo druhým, ukazovať sa pred ľuďmi, bohát, ten život je čo v nás zase nudí, ja som stále kludný, vo vnúdre čudné, blúdne, ja no h a JN, čo majú ľavať len pravidla výmeny vidú tých chlapci uspravidla výmeny môj ma núci furza, živaj privej, šľaba na vrcho, nesráši na prízemí Nevrím, že za čas by namyslelím, začína to maciu, takže ma Vyť stajúm, ledzo, dek, že má z siri, vysťajú mulé zodiať, živahí celín, tu má nutí, brudá ľudí, to kolečka púca, krúcku, má ľudí, hlavne ľavú čas ľudí, múk vnútri, ukradnúci sú šasti, čo tam majú iba sladúci, nezabudni, že čo tam už Hudma vidi, hud ma, hud ma citi, hudma má peniaze. delia ligion, on ti s každej im podá On ma nové o, oh, ma nove háro Sa pár ľudí prestriho a par sa aj popráv Človek proste tam, on vima, aj to čo ho netrápia, Pozerať sa musí stále, nech sa koko vystrať, ako typy z mojho húdu, za pija li nudu, vile drží, kohutik sú jeho babky púj. Nepoznám kapusňa, žena je mňa nervozná vegia. Taká vlada, mami, na nos, SV esuvená behla na tak Také každý hud, keď máš príliš hud, tak stratiš hud, mnohí jebajú nás, že umiešť deti. My jebali spolu a majú deti. Ja jebem na vás, či v letí, takisto čo v mne pohúde letí. smrdi trávu, má polo chuti a jem či chceš no sa vnútiť. Mučí ti hlavu, homej, šlamaj, rozmýšľaš, že koľko kráčej do dolátu, zvýši tlak, tak zahoš, fakt, domov rak, jemnutý rak. Teraz si za kombom však.. Prídem internet a internet na ty sa obezíš na káblí Pretože bez neho budeš úplne v piči Choj von, na čerstvý vzduch Dívam sa na to a ja som vyrastal na Tum a ja som vyrastal Tamto, kde sa to hemžipov, panlom, pánom vlajkačom, hadom Ha ha ha, ha zli sú hambou stratili rešpekt, aj návoro Bože, zastav ty vláznou, lebo si vyhlasia bankrodo drána Hľadajú nástroj, ako si spáliť svoj madrožne sa chce podobať ptákom A znie sa knebu na zákon, lebo ten svet má na hákon. Mám obsah, aj mám muž, ma chce len svoju hlavu. Ďakujem rodine, bratom, vždy keď mám problém, si za mnou nehľadia, koľko mám prako, si so mnou stále, ak pardon, krasám s spoločnosťou matou pre ľudí, klasa sú pravdou, chápem a nene sa na nich, len sú ovládnutí strachom, možno to pochopia časom, že som iba mladý chlapcom čo v tom paktu a srdcom sa z skúpilo, tak pozorú, hnite na bohu, utekám bez ľavotávom, položím im kvety na hroba, už sa nedívam za